اوضح لحضراتكم بعض البنود اللي بتبقى موجوده في العقود التجاريه انا معايا عقده دلوقتي هو عقد تجاري من العاصمة ادراك جديده آه، تمام فانا بس حابه ان انا اتناقش مع حضراتكم في حاجات تخص العقد او بوضح بعض الامور من خلال طبعا خبرتي والتعامل السابق آه، في وقت توقيع على العقد حضرتك مهم جدا قبل ما توقع على العقد ان حضرتك طبيعي ان انت بتراجع بتراجعه سواء عن طريق هارد كوبي او عن طريق درافت بيتبعت لك على الواتساب آه، تمام وطبعا لازم يكون في حد مع حضرتك آه يجاوب على استفساراتك تمام اول حاجة العقد بيكون مكتوب فيه اليوم اللي حضرتك هتتعقد فيه بالظبط ويبقى فيه كذا حاجة كده في العقد لازم بيكون ذاكر فيه رئيس مجلس الإدارة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركة والشركة دي هي ايه بالظبط ومقرها فيه بعد كده ندخل في ثانيا اللي هو اسم المشتري دايما الطرف الاول هيبقى البائع في العقد والطرف الثاني بيكون المشتري بطاقة الرقم القومي والاسم والموبايل وبيبقى فيه كمان بعد كده تمهيد التمهيد دي بيكون ذاكر فيه المشروع بمواصفاته بالشركه المطوره ليه بمساحه المساحة الإجمالية للمشروع وهو عبارة عن ايه وصادر بتاريخ كام الكلام ده كله، بعد كده تعريفات العقد اللي هو الطرف الأول يقصد به الشركة المالكة والبائعة للمشروع. بعد كده الطرف الثاني اللي هو المشتري بعد كده المول او الوحده الاداريه او التجاريه عامه يعني بعد كده بيوضح لحضرتك المول ده عباره عن ايه قطعه الارض رقم كان مساحتها بالظبط كام بيكون كتابها بالعربي لاقامه نشاط تجاري بيبقى كاتب لحضرتك زي في العقد نوع النشاط بالظبط هو عباره عن ايه تمام فدي بتبقى اول ورقه من العقد طيب في حاجه بقى اسمها الاجزاء المشتركه بنلاقيها في العقد بمعنى ايه حضرتك مثلا دلوقتي خدت في مول المول بيقول لحضرتك انا هعمل فيه خدمات واحد اثنين ثلاثة سنيمات مثلا وكيدزي اوريا وفري فلاينج سنتر وخدمات كتير، الاجزاء المشتركة دي يعني البند ده بيكون مكتوب فيه ذاكر فيه اسماء الخدمات بالظبط هيا ايه فحضرتك تتأكد ان الخدمات اللي هو قال حضرتك عليها انه هينفذها تكون مكتوبة كمان في العقد بتاع حضرتك عشان طبيعي في ناس بتشتري اصلاً عشان الخدمات دي انا مثلاً واحدة من الناس لو حبيت اشتري تجاري هشتري تجاري عشان خدمات معينة هتجيب لي ترافيك فمن حقي ان اضمن ان الخدمات دي هتكون موجودة فلازم اتأكد ان هي تبقى مذكورة في العقد في بند تاني بيتكلم على اللافتات واماكنها، اللافتات اللي هي ال- ال- اللافتة اللي بنكون مكتوب عليها حاجة تخص النشاط الخاص بالوحدة التجارية بتاعتنا، فهو هنا كاتب بيقول يجوز للطرف الاول اللي هو البائع فسخ العقد في حالة ان الطرف التاني اللي هو المشتري بيقوم بتغيير او تعديل او استبدال اماكن اللافتة فيما يخص نشاط اخر بمعنى يعني عايز يقول لحضرتك ان انت لما تيجي تعمل لافته بيبقى هو محدد لحضرتك مكانها ونوع النشاط اللي على حسب النشاط اللي حضرتك هتعمله فبيقولك يعني وقتها هيفسخ العقد لو حصل كده هو وقتها كان في نيغوشيشن وانا واحنا بنعمل العقد يعني المشتري قال للشركه لا طب حضرتك ايه ممكن تنبهني قبلها ما تفسخش العقد على طول فهو عدل كده بند يعني عدل كده كلمتين في العقد اللي هو مهله سبع ايام لازاله المخالفه وتحمل التكاليف للطرف الثاني بمعنى حضرتك دلوقتي كمشتري هتقول له لا والله ممكن بس تسيب مهله وطبعا بتتحمل التكاليف لو في ضرر للشركه للطرف الثاني اللي هو المشتري في برده بند وادعة الصيانة اغلب المشاريع التجارية بتكون وادعة الصيانة فيها 10% بس بيبقى مكتوب كده في بند في العقد وادعة الصيانة بتبقى قابلة للزيادة او فروق الاسعار يعني هو هنا بالضبط ذاكر كاتب ويجوز للطرف الاول اللي هو الشركة المطورة الرجوع على الطرف الثاني في اي وقت بشأن فروق الاسعار فهنا نعمل ستوب كده ناس بتعترض على ال لا حضرتك واخد مني وديعة صيانة فمش من حقك ان انت ترجع تطالب مني زيادة عن وديعة الصيانة طيب نكمل طيب للاخر هو بيكون كاتب وفقا لقانون اتحاد الملاك رقم كذا في نص قانوني تمام طيب ده بيبقى اسمه اتحاد الملاك هو لازم يكون ذاكره لحضرتك في العقد عشان عشان لك حقك ايه اتحاد الملاك ده القانون ده بينص على ايه بينص ان بعد كده لو هما حبوا أو بيكون في فرق وديعة الصيانة أو الوديعة مكفتش وهما حبوا إن هما يعملوا إصلاحات أو صيانة تانية أخرى بيعملوا حاجة كده زي فوتنج بتبقى بنسبة واحد وخمسين إلى تسعة وأربعين، لو واحد وخمسين قالوا اه احنا هندفع وخمسين فالمية سوري تسعة وأربعين قالوا لأ فالواحد وخمسين بناخد بالأغلبية لو واحد وخمسين قالوا لأ فيبقى هي لأ فهو ده نص. قانون اتحاد الملاك يعني برده دي كان مبهمه لبعض العملاء بعد كده اه في موضوع العقد بقى موضوع العقد لازم حضرتك تتاكد ان, إن هو ذاكر في العقد بالضبط مواصفات الوحدة التجارية اللي حضرتك بتاخدها بمعنى يعني يكون اجمالي مسطح الارض المقام عليها الوحدة يعني كان بالضبط هو هنا كاتب هذا البيع يشمل حصة شائعة حصة شائعة بمعنى ان حضرتك ليك حصة في الارض آه في اجمالي مسطح الارض المقام عليها الوحدة والاجزاء المشتركة اللي هي الخدمات تقدر بنسبة الوحدة المباعة الى باقي الوحدات الموجودة بالمشروع وبعد كده كمل قال ذلك بغرض استغلالها في نشاط تجاري ولا يحق للطرف الثاني استغلال الوحدة في انشطة صيدلية معمل تحاليل مركز اشعة طبية بطرية ملخص ان هو عايز يقول لحضرتك وانت دلوقتي ليك حصه في الارض عشان حضرتك واخد محل بيبقى لك نسبه من من الارض بلس ان في انشطه معينه حضرتك مش يعني ما ينفعش ان انت اصلا تفتحها في المحل الخاص بيك لان الانشطه دي بيبقى اوريدي مخصص لها اماكن تانية زي الصيدليه او معمل تحاليل او مركز اشعه او طب بدر. الحاجات دي بتاخد تراخيص حتى الصيدلات اللي في العاصمه بتبقى مترخصه ان هي صيدليه طيب في برضو نقطة كمان في موضوع العقد تمام أن حضرتك لازم تتأكد أن اجمالي المساحة مكتوبة مساحة العقد سوري المحل اللي حضرتك واخده مثلا خمسين متر معاه مساحة خارجية مثلا اربعين متر رقم الوحدة بالظبط كام الدور كام تتأكد ان الحاجات دي بالظبط مكتوبة بالتفصيل في العقد بتاع حضرتك بعد كده في بند ميعاد تسليم الوحدة المباعة يتعهد الطرف الاول بتسليم الوحده محل هذا العقد طبقاً للمواصفات المتفق عليها طبقاً للبند ستاشر من هذا العقد في موعد اقصاه ألفين 12 2021 هو عايز يقول لحضرتك هنا ان هو هيسلم لحضرتك الوحده في موعد اقصى حاجه يوم 31/12/2021 وفي حاله لو كملنا الباقي البند هنلاقي ان هو كاتب فيه ان في حاله عدم حضوره في خلال 15 يوم من الميعاد المحدد هتعتبر ان حضرتك استلمتها بالنسبه له يعني حضرتك هو حاتدلك ميعاد تيجي تستلم فيه وحدتك حضرتك لو انت مديك الميعاد ده يعني بعد ما يتم ابلاغك لو 15 يوم حضرتك ما هو هيعتبر منه لنفسه ان حضرتك جيت وشفت الوحده واستلمتها طيب في ناس بت... بت... يعني بتطول المهلة شوية بتقوله لا ممكن بدل خمستاشر يوم مثلا شهر عشان هو بيكون خارج مصر فالحاجات دي بتبقى نيجوشيبل عادي مع الشركات وفي شركات بتبقى فلكسيبل محترمة جدا وبتبقى يعني بتبقى بتسبورت العميل اوي وقت العقد عشان كده بقول لحضرتك لازم يعني خلي يكون معاك حد وحضرتك وقت كتابة العقد او التوقيع يوضح لحضرتك بعض الامور اللي موجودة في العقد في هنا برضو حاجة تنازل حضرتك مثلا اشتريت وحدة تجارية وحبيت عايز دلوقتي تعمل لها اعادة بيع فلازم تتنازل عنها للطرف الثاني اللي انت هتبع له طيب وقتها بيكون في نسبة خمسة في بتدفعها للشركة دي ايه دي؟ دي خمسة في المية حضرتك من قيمة التعاقد للطرف الاول دي مصروفات ادارية اسمها مصاريف تنازل، طيب لو حضرتك بتتنازل لحد قريبك من الدرجة الاولى ام اخ ابن عامة من الدرجة الأولى بتبقى النسبة مش 5% بتبقى 2.5 فا فدي برضو يعني حاجة تخص اي تنازل في حتة الرسالة نقطة الرسالة في برضو حاجة تانية عدم تجزئة الوحدة المبيعة او عدم ضم الوحدات آه، يلتزم الطرف التاني المشتري ان هو ممنوع اصلا ان هو يجزئ الوحده بتاعته يعني مثلا هي خمسين متر فيقسمها نصين او يضيف وحدتين على بعض لان هو بتبقى فيه رسومات هندسيه للمول بالظبط هو ما ينفعش ان احنا نخالفها فهو هنا بينص ان يعني بيلزم حضرتك ان انت ما ينفعش تعدل في الوحدات وبعد كده ذكر لحضرتك انواع الاستغلال المحظور الحاجات اللي حضرتك يعني ما تنفعش ان انت تعملها في المول مثلا انت تستخدم الوحده كسكن او اقامه او استراحات او مثلا حاجه تجاريه فتعملها مقر اداري الحاجات دي كلها هو برضو كذكرها في العقد وطبعا دي حاجه ما تزعلش حد يعني هو كشركه عايز يحافظ طبعا على المول الخاص بيه ان هو يكون مول آه كويس من حيث الخدمات من حيث كل حاجه فيه ودي طبعا بيرجع يعني بفايده وبنفعه على كل الناس اللي اشتروا في المول آه بعد كده الاخلال بالالتزامات كاتب عقد صريح يعني بند صريح كده ان في حاله سواء الطرف الاول او الطرف الثاني حد فيهم اخل بالتزام موجود في العقد بيتم دفع أو خصم نسبة عشرة في المية من إجباري الوحدة يعني مثلا المحال لو بخمسة مليون حضرتك بتدفع عشرة في المية كمشتري أو كبائع على حسب لو المشتري هو التزمش بالبنود العقد بيدفع عشرة في المية للبائع والعكس لو البائع برضو التزمش هو اللي بيدفع للمشتري برضو ده من ضمن بنود العقد أو في حاجة بقى تانية البدرومات وحق التعليم. بيقر بيكر الطرف الثاني صراحه ان ملكيه البدروم والروف بالمبنى والردود واللاند سكيب ومركز الطيران الحر والمركز المخصص للسينما وفقه عليا تظل مملوكه للطرف الاول الاخ المهم هو قصده ايه هنا هو عايز يقول ان انا ليا حق تعالى طيب كبائع هو اللي حقت عليه طب مشتري حضرتك برضو من حقك تضمن يعني في آه محلات في العاصمة بتبقى حضرتك واخد الدور التاني محل والدور والروف بيبقى ارضي المول بيبقى ارضي اول تاني ارضي اول تجاري والتاني تجاري ومعاه الروف الروف اوت اريا هو ممكن يجي فيما بعد في, في المستقبل يعلي في الروف يخلي دور ثالث طب وقتها حضرتك انت ليك اصلا اوبن اريا في الروف دي هتعمل فيها ايه فانت ممكن حضرتك تقوله بس معلش بعد اسم حضرتك لي في العقد ان انا ليا مساحة في الروف برضه دي حق انتفاع ليا حضرتك ما يعني ما يعني ما يعني ما ينفعش ان انت يتم انزاعها مني في حاله التعليه ما تغيرليش موقع الروف بمعنى هو حتى لو على دور تالت ما يجيش بقى حضرتك الروف اللي فوق التالت لا انت اوريدي متعاقد على ان يعني انت حضرتك واخد محل مثلا في دور تاني والروف اوت اريا اللي هو فوق التاني فما يجيش هو يعلي بدور تالت ورابع وحضرتك تاخد بقى في الروف اللي فوق الرابع فدي برضه نخلي بالنا منها معظم العقد بيكون اصلا يعني عبارة متكرر بيقعد قرر لحضرتك كذا بند بياكد على وضعات الصيانة بياكد على الحاجات كلها اللي في الفيديو وبعد كده في الاخر خالص بنلاقي بقى اجراءات التسجيل وفي حاجة اسمها الملحقات، الملحقات دي مكتوب فيها يلحق بهذا العقد ويعتبر جزء لا يتجزأ منه الملحقات الاتية مسقط افقي للوحدة بأبعادها حضرتك لازم تتأكد ان الماسكوت الافقي اللي الوحده اللي حضرتك خدتها الاوتوكاد يعني واللي اوت والحاجات الخاصه بالوحده تكون مرفقه مع العقد دي ملحقه بيه ومكانها في الماستر بلان بالظبط فين وطبعا بيكون في في العقد جدول الاقساط يعني حضرتك مثلا هوري حضرتك دلوقتي آه دي دي مثلا كده جدول الاقساط تمام بيبقى هو مترخ لحضرتك مثلا عندك اقساط آه آه مثلا بتاريخ كذا كنت وكذا فا كدة بعض البنوك الى انا حبيت ان اناقشها مع حضراتكم اوضحها ليكم بخصوص عقد تجارة العاصمة الادارية جديدة